Morjes! Tässä tapahtuu paljon asioita niin omassa elämässä kuin sitten maailmallakin. Että tuossa huomenna maanantaina on viimeinen työpäivä nykyisessä paikassa itselleni ja sitten tää koronasekoilu, niin tää ei otallaan kaiken Kaikennäköistä on meneillään, mutta nyt mikä tässä on ehkä uutena huolena näissä maailmauutisissa, niin on tämä Venäjän ja Ukrainan tilanne. Eli nyt äh, tilanne on se, että ihan todistetusti Venäjä on siirtänyt suuren määrän kalustoaan ja sotilaitaan lähelle sinne Ukrainan rajaa. Ja Muistetaan koko ajan, että on kahdeksan vuotta ollut tämä krimiin konflikti käynnissä. Ja nyt sitten myöskin on uutisoitu, että Ruotsi on nostanut sotilaallista valmiutta saarella, joka on strategisesti todella tärkeä Itämeren alueella, johtuen siitä, että Itämerellä on ollut venäläisten alusten liikehdintää poikkeuksellisen paljon viime päivinä ja viikkoina. Ja nyt sitten tässä viikon mittaan niin on käyty erilaisia turvallisuuspoliittisia neuvotteluja Venäjän ja NATO:n ja länsimaiden kesken. Ja Näihin neuvotteluihinhan Venäjä on lyönyt pöytään sellaiset ehdot, että niihin ei mitenkään pystytä myöntymään. Eli tässähän Venäjä on ajanut tällaista suorastaan kylmän sodan aikaista etupiiriajattelua, jossa on äh, niin määritellyt, että NATO ei saisi enää laajentua itään ollenkaan. Joka, ja sitten on vaatinut myöskin, että Baltian maissa ei saisi olla mitään NATOn toimintaa enää tukikohtia. Ja se, sehän nyt on päivän selvää, että tässä ei NATO eikä länsimaat niin pysty periksi antamaan, koska ei voi olla niin, että puhuttiin säneilemään tällaisista asioista. Eli nämä neuvottelut itsessään, niin nää on minun nähdäkseni ihan pelkkää kulissia, jotta voidaan sitten jälkikäteen sanoa, että no, kyllähän me yritettiin neuvotella, mutta kun ei sitten onnistunut jostakin kumman syystä, niin ja sitten sieltä Itä-Ukrainan alueelta on kuulunut sellaisia huhuja, että siellähän ää, venäläiset ihan kieli pitkällä odottaa, että joskus sieltä Ukrainan puolelta joku pienikin provokaatio tulisi, joka sitten antaisi oikeutuksen siihen sotilaalliseen hyökkäykseen. Tämä on ihan klassinen tapa, että millä tavalla yleensä modernit sodat alkaa. Eli tuota, ää, esitetään tällaisia naurettavia ää, vaatimuksia, joihin tiedetään, että vastapuoli ei voi mitenkään suostua ja sitten tätä kautta ää, Hankitaan joku oikeutus siltä hyökkäykselle. Ja se oikeutushan saattaa sitten olla, että jos sitä provokaatiota ei tule, niin sitten sellainen luodaan. Eli aika kireä on tämä tunnelma turvallisuuspoliittisesti. Ja tietysti tässä paljon on puhetta ollut tästä Sauliniinistön uuden vuoden puheesta, jossa hän ehkä selkeämmin kuin koskaan ennen niin ilmasi, että Suomi tekee omat päätöksensä NATOon liittymisestä ja siitä ei jäänyt mitään epäselvyyttä. Ja sitten jotkuthan on spekuloineet, että ää, siellä ää, Niinistön taustalla näkyy olevan avonainen ovi, että oliko tässä joku symbolinen piilomerkitys. No, en tiedä. Toisaalta tuommoinen monitulkintaisuus on monesti Sauli tunnuksen omaista, että tiedä vaikka. Siihenkin olisi sitten jotakin merkitystä piiloutunut, mutta huolestuttavalta näyttää, koska nyt sitten on hankalaa nähdä, kun venäläiset on vieneet sitä kalustoa ja sotilaita sinne Ukrainan rajalle, että niinköhän ne nyt sitten vaan vähiääni niin pakkaa tavaransa ja lähtee kotiin. Enpä usko. Se olisi poliittinen arvovalta tappio Putinille. Tietysti suomalaisten osalta tämä varmasti tarkoittaa sitä, että jos Venäjä sinne Ukrainaan nyt hyökkää, niin sitten pitää hyvinkin nopealla aikataululla aloittaa tämä keskustelu NATO-liittymisestä. Mitään estettähän sillä ei sinällä ole, että esimerkiksi tämä Naton entinen pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut, että Suomi ja Ruotsi, jos päättävät Natoon liittyä, niin se voisi tapahtua vaikka yhdessä yössä. Seuraavana päivänä olisi sitten Naton täysvaltainen jäsen. Tietysti tässä. Näitä neuvotteluja on käyty Venäjän ja NATO:n ja sitten Jenkkien välillä ja EU on tietysti ollut hiljaa nurkassa tai oikeastaan ei edes samassa rakennuksessa, ihan johtuen siitä, että jäsenvaltiot on ihan ymmärrettävistä syistä halunneet pitää ulko- ja turvallisuuspolitiikan omissa käsissään. Ja tästä johtuen sitten, niin EUlla ei tässä tällaisissa ää, geopoliittisissa, potentiaalisesti sotilaallisissa konflikteissa paljon ole sanasijaa, että heidät voi niin kuin, sivuuttaa aika suruutta. Ää, ja sitten toisaalta suuri osa EUn jäsenvaltioista on myös NATOssa joka sitten tilanteen perkelöityessä on se turvatakuu, johon nojaudutaan mutta kyllä tässä nyt on kaikki merkit viittaa siihen, että Venäjä valmistelee hyökkäystä Ukrainaan ja tää varmasti sitten Suomessakin näkyy ja ainahan kun tällainen konflikti alkaa, niin Vaikea on ennustaa, että mitä kaikkia johdannaisseuraamuksia sillä on. Että nyt sitten kaiken lisäksi niin saattaa olla, että kohtaa on täysmittainen sota Euroopan nurkilla menossa. Tätä kannattaa niin kun pitää silmät auki tämänkin tilanteen suhteen ja saattaa kehittyä nopeastikin. No niin, eiköhän tässä nyt tärkeimmät tästä aiheesta, niin palataan ensi viikolla ja kiitokset katsomisesta. Moi moi!